السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد لشقة للبيع بالأجهزة وبالفرش والتكييفات. شقة مساحة 200 متر. العمارة 2 أسانسير تشتيب حديث بالفرش والأجهزة والتكييفات. التفاصيل كلها هتلاقوها اسفل الفيديو ده عندنا الريسبشن بعد ما عندنا حمام الضيوف والمطبخ ماشي ده هنا اول غرفه بعد كده عندنا هنا الحمام التاني اللي بيخدم الغرفتين